شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باقتراحتك للفيديوهات القادمه كما لا تنسى الاشتراك في القناه لتصلك فيديوهاتنا اليوميه